صباحكم بخيير بونجورنو ايطاليانو بونجور لي فرونسي اه جو جود مورنينج انجلش امريكان جابون ها ها ها نكمل. نكمل في القصة بتاع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ونمر التذكير بالصورة بالايات اللي حكيت على حدث المواجهة بين سيدنا موسى وفرعون بين أه الحق وبين الباطل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين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 أنئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارو ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوا قال كلا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال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 ياتوك بكل سحار عالي اذا توفي النهارين تعداو مرخص النهارين تعداو حكيت على امر الله واذ نادى ربك موسى امر الله باش بيمشي البني يمشي لبني اسرائيل يمشي للقوم فرعون يا اما يدعوهم لكف الظلم وينصحهم بالتقوى المسؤوليه كانت كبيره خاصه سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام حس المسؤولية كبيره عليه خاف وقت لي وطعف كلمه الله موسى متاع ليس بينه وبين الله حجاب في الكلامي في الخطاب كلمه هو عشر الرسول سيدنا محمد ك... اه يتكلم في الاسراء والمعراج تكلم مع سيدنا محمد في الاسراء والمعراج جمع بارسان ف... تفكر اه فما حديث قدسيه تكلم ربي سيدنا محمد ما مش كلمه يحيله تطول اما كلمه الله كلمه الله منف... منفكر كيف الاسراء والمعراج مع سيدنا محمد تكلم تخاطب خاطبت الملائكه خاطب السيدنا محمد تحية و... الله الزكيات الله الطيبات الله الصلوات الله السلام الملائكة تقول السلام عليك أيها النبي الكريم هو جايب يجاوب السلام علينا وعلى على عباد الله الصالحين إلى آخره عاد كلمة الله نصور كان سيدنا موسى معنى ما... معنى ما... ما... في الأرض معنتها أما دونك يكلم كي يكلموا باش يمشي لقوم فرعون يهديهم ويحاول ينصحهم بالتقوى بعد ما يتخلاوا عالظلم حس المسؤولية كبيرة وحس المهمة شاقة فسعنا فرعون فخاف حس بالخوف خاصة انه عنده استناو فيه في الدورة حسب ما اعتقد هو علاش خاطر هو قتل فيهم روح كما قلت في فيديو البارح هذا أه تقتل يقتلوك زائد في قونتراب العين بالعين اذا اذا كان عندك هذا أه اذا كان كنت عندك أه اذا كان كنت مظلم بالطبيعه نصور اذا كان كنت مظلم أما اذا كان عندك حق هذا ما ما ما ما, ما ما ما لا ما ما ما عاد بوكش ما يطبق ما ما يطبقوش عليك الـ الـ الحد أما القتلين كان من شياط أسرة بني سعيد شياط فرعون مثلا من العبيد قتل الأسين. اه ااا المهم مثلا خيانة عضنا هذه في <تصفيق> فرعون حاجه كبيره كيفاش من العبيد يقتل ورغم عندك الحق رغم عندك الحق كيفاش تقتل عندك الحق وتقتل عاد في الخوف هذايا وفي المهمه حاسه شاقه وحسن وعندو قتلتو ولي علي دمه كيفاش هي ان ياتي الظالمين قام فرعون ان تقول قال اني اخاف ان يقتلوني آه قال اعطاه ربي الدعم المعنوي كي قا خايف قا خايف اعطاه الدعم المعنوي بس يحسو بالأمان والاطمئنان للقدوم للمضي للمضي قدما نحو نحو مصر نحو فرعون وأداء الأمانة و القيام بمهمة الرسالة والنبوة حسوا بالأمان و قالوا كلا و جعلوا معه معتها حاجة ثلاثة حاجات قالوا أنا نسمع فيك أنا معك ربي سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى معه بايده يسمع فيه ويسمع فيهم وحاكم يحكم في الدنيا الكل ومعك هارون أخوك وزير يعاونك يشد اصد عضضك في صرخه ساشد سا عضضك باش باش نقويوك باش نزيد ندعموك بخوك هارون و واو براهي نعطيك براهي اللي هي تثبت صدق النبوه نتاعك وتكون المعجزات البرهان الذي ال... يفحم به فرعون وملئه وجميع الملأ في وجميع الناس في مصر في كل وقت ذلك وختاما ما تكون الدعوة هي تحرير بني إسرائيل ملخص الدعوة هي تحرير بني إسرائيل من الرق والعبودية والتوحيد كما جاء على لسان وكما كانت أمانة امان كل نبي وكل رسول تحرير بني اسرائيل والتوحيد هي الامانه وهي المهمه الاساسيه اللي مشي اللي ارسل عليها اللي امر ربي سبحانه وتعالى سيدنا موسى باش يمشي على خاطرها الفرعون ويمشي على خاطرها مصر ويمشي على خاطرها باش يبدا في اثبات و في أداء الأمانه وفي النبوه وفي الرساله وفي أنه رسول نبي ختم ما فما فرق بين نبي وفما فرق بين رسول، النبي نجم يكون نبي يكون الأمه المجتمع ضيق بينما الرسول يكون رسول نسكن العالم أجمع دونك فما نبي فما رسول فما نبياً رسولاً نبي من فما رسول بركة من فكر نبي وحده والنبي رسول في تاريخ الإنسانية جاء ألف فوق مئة ألف نبي ورسول شعر كبير كل ما تزيغ البشرية يبعثنا ربي قبل كان يبعث يعني الأنبياء معروفين ما الأنبياء والرسل أولو العزم من الرسل ما عارفين. أن أرسل معنا بني إسرائيل قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الظالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال موسى وتلك نعمة تمنّها عليّ أن عبّدت بني إسرائيل وما أحسنت إليّ وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فأحسانك لي بالنعمة آآ آآ آآ آآ آآ آآ انا نعمة تحكي عليها انت أحسنت مع خطوه مع تدخل في في دي فرعون في بالو بشي يفهم سيدنا موسى قالوا أنا نعمت عليك وكبرتك ووكلتك وشربتك وكليت خيري وتربيت في قصري وشفت العز ولبست حسن الباس ولقطع حسن فراش وكليت عز ماكلة توا اشحط بالنعمة هذه موسى معتها كما قلنا كما قلت البارح الجحود بالنعمه معناتها حاجه مش من مش من سلوكيات مش من اخلاقيات المجتمع الفرعوني سيدنا موسى انا النعمه تحكي له شنيا النعمه تحكي له وانت خليت فيها نعمه ما عملت في اذا كان عملت فيها فيانا نعمه فيانا نعمه, نعمة. شنو عملت في بني اسرائيل انا واحد اما بني اسرائيل الاف مؤلفه عذبتهم استعبدتهم استضعفتهم خليتهم خدامة عند اليسوى والي ما يسواش من قومك اه قلب عليه التوي هنا تربط سيدنا موسى حب يحطو في في في مظهر في مكان وحده معزول عزلو وحطوا في طار نعمة من و وهو انكرها سيدنا موسى قال النعمة اللي تحكي عليها واللي أنا انكرتها صحيح أنا نعمت عليها وتربيت فقر وصيحة تلتروح أما النعمة اللي نعمت عليها وتحكي عليها معاش ما, ما نعمة إذا كاني أنا من بني إسرائيل وأنا نعمة تمتعت بها وبين في قولوا عشرين سنة ما ذاكرتش ما هذي في التاريخ نقولوا عشرين سنة ولا خمسة وعشرين سنة وأنا في النعمة نتاعك وأنا في, في رغد العيش النعمة هذي أنا في رغد العيش من بني إسرائيل وبني إسرائيل آلاف مؤلفة تحت الرق وتحت العبودية تحت السكلاباج وتحت ومنتى مستضعفة وتحكي على النعمة وأنا من بن بني إسرائيل معنتها. اش منه ار منه <تصفيق> آه غير هنا وهوني الارتباك اثنين من فرعون رنا رنا ارتباك اثنين نقولوا ارتباك دخل بدا بعد ما ضربوا ضو الارتباك الاول الارتباك الثاني زاد هذا الارتباك الثاني و... وكيما آه، غنات آه، آه، إليسا هذاك بخير ربي يعطيها ربي ان شاء الله المزيد من النجاح تألق هذا إليسا غنات آه، غنيه آه، إليسا لبنانية عند غنيه تحكي على شاب وشابه حبوا بعضهم هذا الحبيبه تحكي على على على, على حبيبا الحبيبه تحكي على حبيبه كيفاش حشيم حشيم برشا برشا تبدأ تحكي معاه كي يدخل بعضو عاد تقولوا كيف بعض يبدل الموضوع وساعات لما بيرتبك بيغير الموضوع. ها ها ها <تصفيق> وهذاك ما عمل فرعون. مش بين حبيب وحبيبه، بين رسول ونبي وبين بين بين بين فرعون. هذاك شو عمل فرعون؟ بدل فيس على الموضوع من عبوديه بني اسرائيل والمنه و و... وال... وال... والنعمة التي أنعمها على موسى، وموسى جابه أنه أه... ولتمن تمن علي إذا كان إذا كان أنت إذا... إذا كان إذا كان النعمة أه... نحترموها ونغزروا بال... بالماء والملح، ومن تقاليد الفراعنة أنهم يغزو بالماء والملح يعطي قيمة للنعمة. وما يخونش اللي يعطاه النعمة وما يشحدش بيع اه إذا كان النعمة عندها قيمة إنه آه، إذا كان كانش آه، شحد النعمة هذه آه، شواليت بالنسبة لسيدنا آه، معاش نعمة معاش نعمة إذا كانت من إذا كانت من يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين للإسلام إن كنتم صادقين ومن تذكر معنتها اللي يشعر بروحه عامل مزيه يشعر بروحه عامل مزيه وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل معنتها إذا كان ذكرتها نعمة وإذا كان هو الحسنه ولا الخير اذا كان ذكرته ولا عايرت به ولا ولا حتى مجرد انك قلته حتى انك تقوله قولوا انت يولي ما عادش ما عادش ما عادش ما الخير ما فضل ما احسان عاملو وماش تستنى باش ينظر الطرف اللي احسنت له باش يقدرك النعمه هذه عاد فما نقطة هي طبعاً رتح شوية هذا فما واحد واحد مع فقير شوية مسأذعوا الحفلة مسأذعوا الحفلة بشي فا شوية دانس اشتيا حصلوا وكل شيء عاد مشى صاحبه صاحبو سلف من سلف من عنده صباط قالوا سلفني صباط راه عندي صبات صباط صبات عنده قيمة، ما تعرف ال- ال- تغزل <hesitation> الساقين الراجل الصباط، والراجل يغزل يدين المرا، صوابعها، يديها ورا صوابعها، هذا المعلوم، عاد الصباط عنده قيمة عند الراجل، عطاه صباط، لا يق- قالو رد علي واني وعلي باش نحضر معاك في الحفلة، عاد حضر معاه الحفلة. عاد هو, <تصفيق> هو هم يشتحوا في هذا الجيرك وسلوت جيرك حصل على الجيرك الضوان بفنكي الرغر لله راب ولا حاجة هو حصير يشتحوا هم يشتحوا واللي السيدة اللي يسلفوا الصباط يقول للمتسلف للفقير اللي تلف صباط عاد يقول ترد بالك عليها خدها من الناس الكل رد بالك على <تصفيق> او ييش تاع ييش تاع ديسيش لا تخاطو <تصفيق> ديسيش لا تمسخو بالغبره او ييش تاع ييش تاع يدي ما تسي قدامنا الكل فضح فضحوا على الصباح فضح فضحوا فضح. فضح. عملوا فضيحه هذه هذه باش نقارب لكم الحكايه المن مع في قلب نكته أه تعدى النهار هذاك السبت اللي بعده جات ساريه اخرى حلف هذاك ماشي مشيلو مشى الواحد داخل صاحبه بالجديه انتيم قالوا باللي سلفني صباط راه صباط صبات سلفت مع عند فلان صباط وعمل لي فضيحه عمل لي فضيحه عمل لي حكي له نحكي الكل قالوا صار هي الحكايه هكا هاو منو الصباط منه مزلتش شيتو كنتش نسيو ياخذه انت وامش لبسوا جات الصاريه بالسادت متلاته قال راني يعني حاضر الصاريه قالوا ما ما نعمل جو مع بعض حانسي إذا هو يدانسي مع <hesitation> مع صاحبتو لاخر يدانسي مع صاحبته عاد اللي عطاه الصباط هذايا جديد، اللي عطاه الصباط جديد، مش اللي تسلف اللي عطاه الصباط جديد، اللي سلف الصباط، يقول المتسلف للراجل <hesitation> الطفل ج- جون، في حلوش في حلوش يشرح بالصباط نتاعو، يشرح بالصباط نتاعو، صبات جديد نوف، يقربع، قربع. هذا قطعوا <تصفيق> مسخوا قدام الناس الكل مسخ الصبات ما يسالش خلي تعرف ماذا في كي تحسن منها كي تقول خايب تعبر فرحاتين حاطين متع من هذوما <تصفيق> <تصفيق> هذا ااا أه وذاك معمل فرعون بدل فيسع الموضوع من عبودية بني اسرائيل وجحود سيدنا موسى عليه السلام عاد وتلك نعمة تمنوا علي ان عبدت بني اسرائيل معناتها كي انطوا قتلي لي أه رب الم ربي كفينا وليدا معناتها ذكرت المزيه والفضل اللي عملته عليا طاف ما مزيه ما عادش فضل ما خير ما عادش خير ما عادش حسن احسنت لي ولا من عاد وليت من عليا وأنا كيفاش قلب الطاولة ان يكون مسؤوليا بان يكون مسؤوليا بان موسى مسؤوليا بان في لو بان يكون مسؤوليا بان يكون مسؤوليا بان يكون مسؤوليا بان يكون مسؤوليا بان يكون من فرعون قال فرعون وما رب العالمين اه جبه من هوني دا فرعون الدفاع الهجومي لينفذ عبر ثغرة ولا ثغرة انا معرفش الشكل منيح لينفذ عبر ثغرة عله يجد يجدها في مجابهته خطاب سيدنا موسى عليه السلام فيهاجمه ويفند ادعاءه او زعمه كما مشى في بال فرعون بالدرجة عند توينسا حب يشك بعليه <تصفيق> معناتها حبيفه معناتها بون آه... آه... مشى لذا لده... آه... هنا آه... آه... آه... ب... حب يشك بعليه بلا ب... نرجع فما لعب و... و... ووراق لعب ورق بالنسبة للبلدان العربية وبالنسبة للناس اللي ما- ما تعرفش ال- ال- في تونس عاد لعب الورق فما لعبة بتاع الورق اسمها شكبا عاد اللي يرميو وراق فهمت من واحد حتى عشرة كل ورقة فيها حاجة واحد حتى عشرة فهمت نقوله مثلا يحط أربع أوراق وكل واحد يأخذ ثلاثة أوراق يحط أربع أوراق وفي القاوة وكل واحد يأخذ أربع نقولوا فضل فضلت ورقة بركة بسبعة ولا بسبعة فهمت سبعة الحية فضلت سبعة الحية في القاع وواحد عنده سبعة وكلها يشكب شكب شمعتها يشكب أمبوة وزيد الحية بن كل غريبة وغريبتها كل غريبة وغريبتها إلا إلا شكبة إلا إلا سبعة وشكبتها ولا كيفاش يقولوها <تصفيق> عاد ما وينو توام رب العالمين اذا كان اللعب كان في ميدان فرعون وخسر لاب كان في ميدان فرعون وخسر في الترام تاع فرع. كان الكور في الترام نتاعو وخسر توا جاب الروح فرعون مشي كور في الترام في <تصفيق> تراس <تصفيق> هذا موسى سيدنا موسى <تصفيق> نتا بتحضر حضر الرب سبحانه وتعالى جاب الروح كمال طيب كان رايز هذا التيران آه هو هو هو هو التيران هو تكوّر رايز شيخ كمّلت هو كل هو هو آه هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو اللي هو هو هو هو هو هو في هو هو هو هو هو في في في هو في في في اللي جاء في اللي بعثوا وفي اللي يزعم انه اله مظابطه طيب كما نشوفوا في في الصوره هذا أذكي آه السقيزه سيدنا موسى سيدنا فرعون سيدنا موسى أذكي جاء أذكى منه آه يقول لك انا ما قديتش روحي في الترام تاعي خلينا نمشي في الترام نتاعو ونغلبوا في في الترام نتاعو وعندي ثقه ويريك الثقه بتاعه ماهوش خايف ضم اصدم عليه وما رب العالمين بداله عند ذلك قال موسى لما ساله عن رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له هو الله الذي خلق الأشياء كلها العالم العلوي وما فيه من الكواكب والسيارات والعالم السفلي عالم الكواكب وعالم السماوات وعالم الكواكب وعالم النجوم وعالم ما تاع العلماء تاع الكياو تاعنا الجندك يقولوا انما يخشى الله من عباده العلماء مش ربي يخشى العلماء لا إنما يخشى الله من عباده العلماء مش العلماء الكل هذا من عباده العلماء فما شكون يخشى الله لانهم يراو حقيقه ربي كيما كوستو كوستو كابيتان كوستو ما مدار بحار العالم الكل بحار العالم كله اختصاء ما تاع اكتشف مثلا راها بين القدرة قدرة ربي سبحانه وتعالى البرامون عنده فكرة على القرآن ولو ما عندهوش هداية هي من الله نصور عنده فكرة من القرآن خطر فما ذكا حكاية مرش البحرين يلتقيان بينهما برزق ولا يبغيان يجي فما حد حد متلاء تلقى البحر أه ماء, أه ماء حلو أه البحر ماء مالح وجاي النهر ماء حلو مارج البحرين يلتقي بينهما برزخ لا يبغي البرزخ برزخ هو الحدود الحدود لا المال حلو يدخل في المالح لا المال مالح يدخل في الحلو عاد ذلك من عجيب لي من قدرة ربي سبحانه وتعالى عاد كابيتان كوسوب معنتها من بعد س- س- فرشي برشا في السبعينات و- السبعينات اي فرشي برشا فرش برشا حلقات كان ممتع ياسر ايه الحاجة تعيش تعيش, تعيش- تعيش معاه تحت البحار مشا حتى البول نور وبول سود مش معنتها ان كرون ان كرون ان كرون توم معنتها اه شدلو شدلو انا في الوقت هذاك ما- ما ثمنتش معنتها الي يعمل فيه مانيش حاسس بالي الشيء قنع أو يعومك أو يعوم ويقتص به طا طلع وحطه وقصه وسكه وقتها ممكنين معاها لا ممكنية معاها ما كننش كي ما كانتش كما طوى ويقتص في العالم ويدور بحار العالم كله شحالات عظيمة ياسب ما جاء ماصير روع عام في النار في البرسيد ترجع معاها النار البرسيد في, في درجة درجة الحرارة في تحت الخمسين وتحت السبعين درجة وتحت المية تحت الصفر خمسين و درجه تحت الار. مش نورمال عطيو يا جماعه البيس يا جماعه هذا دار العالم دار البحر كله في الاخ الاخ الاعلى الاسلامو على آه الاسلامو وما فرحوش بيه فرحوش بيه الفرنسيس ربي يسامح مربيه ديهم ما فرحوش بيه حاس ما وصلني حاس ما فرحوش بيه ما فرحوش بي. بيه ربي يهديهم عاد و, و... دونك ربي يملك الكواكب ربي قادر على الكواكب والنجوم والسيارات والبحار والعالم السفلي وما في من البحار وقفار وقفار صحراء وجبال وغابات وأجار حيوانات ونبات إلى آخره الجميع عبيد له خاضعون دليلون إن كنتم موقنين نحن جميعا أذلاء أمام الله إن كنا موقنين أي إن كانت آه إن كانت خاطب نرجع لسيدنا موسى مع سيدنا فراون. إن كنتم موقنين أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة قلوب حية موقنة حية قلوب حية وقلوب آه تدرك وقلوب ترى ترى إنها لا تعمل أبصار ولكنها تعمل قلوب التي في الصدور، قلوب حية شاهدة نابضة ترى الحق ترى الحق ببصيرة ببصيرة نور نور نور الله سبحانه وتعالى، وأبصار نافذة، فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من الملائكة قائلا لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب بموسى قال لمن حوله ألا تستمعون. قال لمن حوله ألا تستمعون مع ذهب تسمعوا فيه الشباب شبابش يحكي تسمعوا في الشباب شبابش يحكي حلو هذا اللي يقول فيه قال لمن حوله ألا تستمعون فيما قاله ألا تستمعون أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إله غير قاعدين تسمعوا فيه أنه إذا يزعم أن ينفع عنكم إله غيري وانتم تعفوني كان أنا الرب نتاعكم كان أنا الإله نتاعكم هوني التكبر هوني فرعون التجاء للتكبر والغرور من فرعون الشيخ ولدسيوا عليه خاطر جماعة سيدة سيدة موسى حتى عطوا في موضع الذلة أمام الله عافية لقف روحوا وعود أرجع. حب, أطلع حب يطلع فوق كلام موسى وحب يسيطر على الموقف ويقولوا متى الا الا, ألا تستمعوا اي عنكم تعرفوا فما اله غير انا رب السماء والارض في سحب يخلد على موسى هون التكبر الغور من فعول لي لينقذ موقف موقفه ومحاولته للتدارك والاستدراك قال زيد كمل معه سيدنا موسى هو كيكا قال لا تستمعون ما اسكت قال ربكم ورب آبائكم الأولين خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه بعد ما ضربوا الضوء من الأول أرسل معه بسهي قالوا لبسها فينا من مورك السنين أصيلوا بعد الارتباك الدفاع التدارك بالتكبر والغرور زاد أظهر فرعون ضعفه بعد عجز لغة الحوار والمنطق قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون آه أنا أوقف فين مشى توا فين مشى بعد المنطق بعد الارتباك المضرب الضوء الارتباك الدفاع التدارك بالتكبر والغرور <سع> بعد التكبر والغرور مشى ان اضاف فرعون دخل في في في دخل الى في اضاف في في في في في, في, في اضاف الى كان اضاف الى عن الحوار الى يقول محمد عبد ان وتعطلت لغة الكلام وقف ربي قالوا يزكى. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون على ما يبدو مكان نجم يعاير في دين في سلوكيات وإخلاق القرانة كان بالجنون مش بكلام يخل. أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون اي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب والنظام الذي سخره وقدره هذا النظام الكوني عفونا كلن الغروب والشعر معنتها كي نقولو توا شمس تشرق من الشرق ولا وتغرب في الغرب حاجه ابسورد على الناس الكل لكني وقتها عندهم حاجه كبيره لانو خيالهم و تفكيرهم و وعقلهم. ما فاتش حدود الأرض ولو أنه فرعون كان استثناء فرعون شيء فات تصور مي. حب يزيد يذكر فرعون رب المشهد خطر في صوروخا في أيوه نعفو فرع سيدنا ابراهيم شنو عمل مع نمرود نمرود نمرود ما نعرفش فينا بلاد نسيت نسيت فانا بلاد كان نحكم ظهرلي العراق ظهرلي العراق ولا الشرق هذيك البلايص هذيك ولا اليمن العراق ما نعرفش نمرود جاء سيدنا ابراهيم قالوا سيدنا ابراهيم كان يدرك مدى قصور الادراك العقلي لدى النمرود ولدى القوم اللي مشاء من اجلهم من اللي مشاء باش يدعيهم للاسلام عاد قالوا فان الله سيدنا ابراهيم قال لنمرود قالوا اني يحيي ميت قالوا حتى نحيي حتى قالوا حتى وميت نجيب واحد من العبيد آآ آآ نسيبه ونجيب واحد من العبيد نقتلو، هاني آه حييتو 100 و ها آه ستتغم هكا آه ها نعطيك حاجه اخرى. قالوا فان الله ياتي بالشمش بالشمس من المشرق مننا فاتي بها من المغرب مننا عندي يعني انا نحكي لكم. اما عنده هو حاجه اخرى. فان الله غزل سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام و وكما و... ترى معناتها الأنبياء الكل معناتها كي تجي تشوف أنبياء ورسل الكل جيو كل واحد يكمل في الآخر عبارة ميساج ميساج واحد واحد يعمل المهمة متاعو ويخلي ميساج للاخر ويخل... وجاء سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين لم لي ميساج الكل هذاك علاش آه... نقاو أحسن القصص يقول نحن نقص عليك أحسن القصص آه... في القرآن الكريم بش يعرف اللي هو آآ آه ياخد عبر من الأنبياء اللي قبله وتكون آآ آه يكون يكون سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملم بالعبر والمعاني والدروس اللي اخذاها من جميع قصص الانبياء مع اقوامهم وبش آه كي نشر الاسلام وبدا بالدعوه المحمدية في مكه وبدعوه الاسلام يبدا بدا على اسس صحيحه لانه تشار الاسلام ما كانش بالساهل بدايته برجل وحده ثم رجل ومرأة نشر الاسلام في العالم اجمع وهذيك هي مهمه الرسل عاد سيدنا ابراهيم قال لنا فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر والله لا يهدي الظالمين. والله لا يهدي الظالمين اللي سبق في قلبه وليسبق في نيته وليسبق في فكرو سبق في, في تفكيرو الظلم الله لا يهدي الظالمين. <تصفيق> <تصفيق> آه رب العاد نواصل مع سيدنا موسى قال رب المشرقي والمغربي وما بينهما ان كنت تعقلون رب المشرقي والمغربي وما بينهما ان كنت تعقلون ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته عاد لا إلى استعمال جاهي وقوتي وسلطاني واعتقد أن ذلك نافع له ونافذٌ في موسى عليه السلام بعد ما المال منديل وضعف وصفوا بالجنون إن رسولكم لمجنون توا يستعمل مشاهد للقوة وهي القوة لغة الضعفاء عمر كانت القوة جيب انتيجة أنت ما الحوار ما نجمت في الحوار والمكافحة والمجابهة وأفهمتك مش بتشفي ولا بانتقام ولا بش ننذكثيك ليه أنا غايتي نسيب لي بني إسرائيل والتوحيد أنا أهم حاجة زيب لي بني إسرائيل والتوحيد أنت ما حر تبت واحد ما تبشت واحد تبت أول خطر ما ينجمش سيب بني إسرائيل إلا بالتوحيد أو بكف الظلم بكف الظلم. انه يرى الحق حق والباطل باطل. لانه يعتبر انو بني اسرائيل جزء من من مجتمع الفرعوني نتاعو من ناحية حد ملكو ملكه. لانه كانوا يمشيوا يعني بني اسرائيل ما عندوش خدامه. ما عندوش يخدموه. لانه الفراعنة براموه الكل السياد الكل ولي فيهم الكل من بني اسرائيل. وهني اه دونك آه التجاه فرعون. الجاه والسلطان وأتقدم القوه باش تجيب نتيجه مع سيدنا موسى عليه السلام قال فرعون لأن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين قالوا اه قالوا اذا كان ماكش باش تكف على اذا كان ماكش باش تراجع على الخرافات اللي تقول فيها والكلام اللي تقول فيه وهالدعوه اللي جايبها بها راني باش في الحبس وهوني فرعون ارتكز على ما يبدو على جريمة العصيان العصيان ليعلل بها تهديده بسجن سيدنا موسى عليه السلام انه يعني في نظامهم و دستورهم نجمون قولوا في حكمهم وقتها ما نجمش يعملوا حد شي كان بالبينة كان بالاثبات دونك طيب شو هو الإثبات اللي عنده أنا <hesitation> عليه آآ آآ فرعون شدو على سيدنا موسى هو العصيان، عصيان، عصا، عصا، كيفاش عصا؟ قال فرعون مش ربي، أنا عندي ن- نمن برب السماوات والأرض اللي يحكم في الكون كله، ويحكم في فرعون، ويحكم في قوم فرعون، ويحكم في إسرائيل، ويحكم في العالم أجمع، ويعقم في <hesitation> في المجرات، وإلى ، معنتها حط قزم مش قزم نقولوش خمش باهية، نقول حط رجع فرعون لحجمه الطبيعي كانسان وكبشر، نحاه سحب منه الالوهية وعطاه قيمته كانسان وكبشر، حطوا ورجعوا قيمته كانسان وكبشر، دونك ابارمون الجريمة الثابتة اللي شد شد شد, شد عليه هي العصيان باش يحطه في الحبس ويهدوا بالحبس ولكن الله يحفظه قالوا اذهب نحن انا نسمع فيك ربي سبحانه وتعالى قال نسمع فيك فعند ذلك قال موسى او لو جئتك بشيء مبين اي ببرهان قاطع واضح قال قال موسى طلع مهدد بالحبس هو ما ماهوش مكلف بشي صعب بصيصاعد الحوار ولا بسيساعد الموقف لينوصل الحبس هو مطالب بحاجتين تحرير بين اسرائيل والتوحيد كيما نفعش الكلام ما نفعش هارون الحاجة الثالثة اللي أعطاها الجوكر الثالث عطاها الجوكر الثالث ربي الجوكر تاعو شنو البراهين البراهين شنو هي قال فأتي به إن كنت من الصادقين سينا فرعون قال سينا موسى اوك ريتب قادش اسبريو بير سينا فرعون اللي حقروه لي قزموه فرعون ما تصور متى واحد يجي يجيك يقولك انتي انتي مكش مكش المركز متاعك وما تستهلوش وماوش متاعك ويكون مركز كبير برشا في اعلى اعلى مركز موش نتاعك ويكذبك قدام الناس الكل وأنت عندك بوفوار عليه شو باش تع- باش تسمع وأنت موكبوش في الحبس آه عز فرعون قالوا عندي عندي ربينا عندك حجة آه تفضل نسمع أعطيني الحجة نتاعك شفت السبريو فال كيفاش ناس متحضح يقولوا أنا عقولها متحجرة عقولها متحررة ومتفتحة هذا فرعون متفتح ومتحر متحرك، رغم خاسر في المكافحة في المجابهة، مازال مكمل معاه و فرصة باش يزيد يثبت صحة كلامه، ما خليك أذكى... هذاك أه... يوريك فما مناخ من الحرية. سيد في المجتمع الفرعوني، فما حريت تعبيد وحريت انت تقول وانا اقول تقولوا وانا اقول وفي الاخر نتبعوا نتبعوا تشوفوا مازال الكلام تاعي صحيح ولا في حكايه الحريه وابداء إبداء راي مات الى حد ما مش مش مطلق، مش مش في في على المطلق قال فأتي قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ألقى عصاه عصا كيما نقولو عكازنا ألقى أرميها سال موسى قدامه ولا الثعبان ثعبان مبين ثعبان معناتها ثعبان مش ظاهر واضح في غايه الجلاء والوضوح الثعبان ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده دخل يده المكتوبه زبده خرجه بيضاء تشعل كيلو... كي ضوء القمره القمره ولا كي الشمس فهمت وراه ترسل في الضوء يده تصور تل... سو... يده تل... تل... تل... تخرج في ضوء كيما مضل... ضوء النيو كيبنيو يد سيدنا موسى آه هنا بادر فرعون بشقاوته الى التكذيب والعناد عطا عطا فرصه معناتها آه بد هو اكيد بد بادر بشقاوته الى التكذيب والعناد كذب وما صدقش اللي راه قاء هنا فرعون شو قوت معناتها قوه الفرعون كيفاش وقت لي آه تفهم وقت اللي تصدم بحقيقة نبوة ورسالة سيدنا موسى عليه السلام شعمل عمل؟ عمل؟ قال للملأي حوله إن هذا لساحر علي بعد ما خسر فرعون المكافحة مع سيدنا موسى عليه السلام مثل مكافحة المنطق والحوار والعقل والحجة، يواصل سيدنا موسى عليه السلام بدعم من المولى عز وجل محاولة إقناع فرعون بالبينة الخارقة للعادة المعجزة المعجزات بل محاولة دفع فرعون ومن حوله بل بالمعجزه هذيك محاوله دفع فرعون ومحاوله ان سيدنا موسى بالمعجزه هذيك حاول انه يلز ويدفع ويحفز فرعون والحاشيه بتاعه آه لمكافحه انفسهم بانفسهم لوضع أنفسهم ليعمل لهم ريه لارواحهم يحطهم قدام امر الحقيقه حقيقه آه صفق رساله آه سيدنا موسى ونبوته و <تكلم> اليوم نتفرج مليح نتفرج مليح قط مليح قمت بكري وعاودت رقدت اما فيسع وفات قادش عملت اقل من العاده بسته دقايق ولا بسبعه دقايق قادش واحد أه وخمسين دقيقه تو ناحية دقيقة متاع التحضير خمسين دقيقه فيسع وفات مذابيا نزيد او والى موعد لاحق ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هاي